الله رب العالمين بده ورده شموه بده خريطهم يا خرب ديار عد كل كل خرا اطفى الوردات الحلوه وعافلنا خرا اه براح انا كلكم راح تقولوا لي انت خرا اللي بقول انا خرا ياكل خرا ويرجع يا ورا اوكي الله بده وردي شو مو بده خريطم يبلاكم في قتلكن يبلاكم في يا عم ام ببرك بدعي لك اجت الكورونا ما انقطفوا اعافو الخراهونه ولا وحده وردة غير الوردات انقطفوا مني وجري يخرب ديار عدكم الرجال والنسوان ايش بك حتى الكورونا ما اخذتكم ولا الحرب